لانسی مرحی لیلی تھی چلیا چلیا کے آبار سوری جنرسا مگردن پیلی آ آ آ آ آ آ, آ, آ, آ